Mutta ensin tässä ihan näistä, aha, miten tämä seuranta toteutettiin, tässä oli kysely, johon me saatiin irrittävän hyvät vastaus. Eli kaikki yliopistot, kaikki ammattikorkeakoulut vastasi tähän kyselyyn. Ja tutkimuslaitoksista, etäs, äh, niistä tutkimuslaitoksista, joiden tiedot löytyvät tutkimustietovarannystä, niin 10-12 vastasi prosentti no 83. Sitten seurataan liittyy määrällisiä indikaattoreita ja ne haettiin organisaatioiden puolesta. Julkaisussa käytettiin vuoden 2021 tietoja ja avoimissa oppimateriaaleissa käytettiin kumulatiivisia tietoja vuodesta asti. Ja sitten oli, että kysyttiin taas avoimia kysymyksiä tässä niin muita seurantaan liittyviä asioita ja sitten sitä kautta saatiin 121 avoimen tieteen ja tutkimuksen hyvää käytäntöä. Ja ää, lokakuussa 12.10. on sit lopullisesti vahvistettu nämä asteiden ja tasojen määräytyminen asteisiin ei tehty muutoksia, tasojen määräytymistä ohjausryhmä siinä kohtaa muutti mallistumassa julkaistusta seurantamallista ja niin palaan sitten organisaatioiden tai kohdalla. Sitten nämä tulokset julkaistaan. Tänään tiede- ja tutkimus.pi-palvelussa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Avoimen tieteen tutkimuksen verkkosivuilla meiltä tulee uutinen ja infograafi. Sitten tämä seurannan yhteydessä kerättiin näitä kokonaiskustannustietoja, avoimen julkaisun kokonaiskustannustietoja niin ne julkaistaan Tiede- ja tutkimuspalvelussa joko marraskuun lopussa tai joulukuun alussa. Että siinä on Kansalliskirjastotin eli koordinoista julkaisemista, ja me sitten tietysti viesimme omasta puolestamme. Ja sit, sen jälkeen kokonaiskustannuskysely on julkaistu, niin seurannan ja kokonaiskustannuskysely molempien data tallennetaan avoimesti saataville Tiede- ja tutkimuspalveluun. Ja sitten nämä hyvät käytännöt, joita oli kerätty jo ennen tätä seurantaa, niin niistä tulee oma tietopahdansa ja se on tarkoitus mm -hmm. vielä vuoden 2022 aikana. Ja sitten tässä seurannassa niin ihan lyhyesti äh, muistutan tai tuon esiin, että äh, siinä seurataan nimenomaan tämän seurantamallityöryhmän kehittävän seurantamallin avulla näiden avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen ja linjauksen toteutumista tutkimusorganisaatioissa. Ja tässä organisaatioille luodaan avoimuuden kokonaisarvio ja avoimuuden taso. Ja se perustuu organisaation suoriutumiseen näillä neljällä osa-alueella, eli toimintakulttuurissa, julkaisemisessa, aineistossa ja infrastruktuurissa ja oppimisessa. Ja sitten näiden osa-alueiden asteettaas lasketaan näiden indikaattoreiden perusteella eli näiden kysymysten, ja sitten uh, niiden määrällisten indikaattoreiden perusteella. Ja niissä on myös neljä aluetta, eli ohjaavat dokumentit, palvelut ja tuotokset yhteistyötä ei mitattu vielä tässä kasvustavan seurannassa. Ja jokainen indikaattori on pisteytetty, sitten saa tai lisääpisteitä ja sitten niiden perusteella lasketaan noin asteet. Ja sitten nämä keskeiset tulokset. Niin 36 prosenttia on sijoittunut korkeimmalle avonmuuden tasolle 5, ja huolet on sijoittunut tasolle 4. Ja me katsotaan sitten noita asteita, mistä tuo taso muodostuu, niin me nähdään, että yliopistoilla on erittäin vahvaa suoriutumista kolmella osa-alueella, kulttuurissa, mm. julkaisemisessa ja aineistossa ja infrastruktuureissa, mutta oppimisessa mm. ä, enemmän kuin puolet jää asteelle kaksi tai alhaisemmalle asteelle, ja tämä muutos, minkä ohjausryhmä teki siinä kokouksessa, niin silloin he päättivät, että kaikkien osa-alueiden täytyy olla vähintään asteella kolme. Ja sitten sitä kautta tuo oppimiseen jäävät hieman alhaisemmat tasoja kuin muut asteet, niin vaikuttivat yliopistosektorilla aika vaatteessa jo ihan selvästi. Sitten ammattikorkeakoulusektorilla, niin tämä sektori yhteenlasketusti pääs tasolle Viisi, eli tää on ollut paras suoritus ää, täällä korkeammalla tasolla, ja tässä on niin ja sitten on hyvä muistaa, että jotta pääsee tasolle 5, niin asteen keskiarvoiksi riittää 3,5 tai parempi, eli, eli sen ei tarvitse olla niin neljä tai enemmän tai mitään, että et siinä niinku riittää tuonne, hyvä, hyvä, hyvä vahva suoritus, ja tässä näkyy, että täällä oli paljon vähemmän tota, tasoa noilla osa-alueilla kuin mitä yliopistolla oli, mutta suoriutuminen ylipäänsä on tasaisempaa. Mm -hmm. Ja sitten oppimisen hyvä, hyvä suoriutuminen kyllä sitten palkitsee ammattikorkeakoulun sektoreita tai sektori. Ja sitten tutkimuslaitokset. Tutkimuslaitoksia ei arvioitu oppimisessa, eli he, siellä on ollut nämä kolme astetta, toimintakulttuurin julkaiseminen, aineistoitu ja, ja infrastruktuuri, niin itse asiassa 40 prosenttia tutkimuslaitoksista korkeimmalla tasolla viisi on näiden kolmen sektorin korkein tulos, mutta siellä on myös niin Tämä on selkeästi pipolaarinen jakama, eli tuolla on sit lähtötasolla on myös jäänyt 40 prosenttia organisaatioissa. Ja ää, lähtötasolle jää silloin, kun se avonmuuden asteen keskiavo on vähemmän kuin puolitoista. Sitten ää, keskeisistä ohjaamista dokumenteista, mitä niin heijastelee myös että miten kauan eri tyyppiset aiheet on ollut tutkimusorganisaatioiden kehitystyössä mukana. Eli aloan julkaiseminen toteutuu sataprosenttisesti. Eli nämä kaikki 47 seurataan vastannutta organisaatiota. Kaikillaan aloilta julkaisemista ohjaava dokumentti. Aloin toimintakulttuuri myös hyvin vahvasti 98 aineistot 94. Sitten oppimisessa ei kysytty vain yhtä dokumenttia, vaan se on jaettu kolmeen osa, eli oppimateriaaleihin ja kuvan oppimiseen ja avoimin oppimis- ja ja opetuskäytäntöihin, niin siinä nähdään, että se hieman äh, aivan pienenee dokumenttityyppi mukaan. Ja sitten äh, oli, eli kaikki nämä kolme dokumenttia niin niitä oli 65 prosenttia. Eli se vähän tuo niin vastuullinen arviointi ja infrastruktuurien avoimuus on selkeästi alemmalla tasolla kuin noin pisimpään tutkimusorganisaatiot kehityksessä olleet asiat, niin tämä oppiminen yhteensä sijoittuisi vähän kuin tuohon väliin. Ja nämä kaikki muut keskeiset dokumentit ovat tällainen peruspisteitä, eli niiden oletettaisiin olevan kaikissa organisaatiossa, joko olemassa tai tulossa, mutta infrastruktuurien alueen, se on tunnistettu, että se on uusi alue, ja se on lisäpisteitä antava kohta muuten vastuullinen arviointi, ja sehän on muutenkin nyt vahvasti esillä oleva aihe, niin siitä näkyy, että se, se on ihan selkeästi kehittymässä oleva kohta. Ja sitten taas, kun me katsotaan yleisimpiä palveluita, niin tietysti on hienoa, että kaikki palvelut ovat saatavilla tasapuolisesti. Samoin, että on, niin suurin osa näistä ihan yleisimpiä on erilaisia julkaisemisen palveluita, eli siinäkin näkyy se, julkaisemista on, on kehitetty jo pidempään ja yleinen viestiminen niistä. Sitten henkilökohtainen tuki, julkaisukanava ja sitten tukea avaamiseen, niin on kaikki julkaisemisen palveluita. Ja sitten täällä on tuo palveluiden yleinen saatavuus ja sitten henkilökohtainen palveluneuvonta. Niin ne on kulttuuri ja sitten on tuo aineistonhallinnan suunnitelmien teko tietenkin tietenkin tutkimusaineistojen palvelu. Ja sitten taas kun me katsotaan palinaisimpia palveluita, niin saa sieltä, nämä saasin, että nämä ovat kaikki alle viimeisosassa organisaatiosta saatavilla. Ja, ja sitten tietysti, jos on palvelu, joka liittyy oppimiseen, niin se on sitten tietysti viidesosassa korkeakouluissa, eikä koko populaatiossa, Että narratiiviset CV-t, vastuullisen arvioinnin asia 19. Sitten oppimateriaali vastuullisesta arvioinnista ja julkaisumetriikan käytöstä 11. Sitten on näitä PASIKin oppimisen niin meritoitumisesta, niin nämä on myös varsin alhaiset. Ja sitten että yksikään organisaatio ei ollut vielä toteuttanut tätä, että siirtyy siirtyisivät automaattisesti aloiteen oppimateriaalien kirjastoon heidän omasta järjestelmästä. Kuulin, että taas parissa on ollut kehitteillä, mutta ei ehditty tähän kyselyyn mennessä saada valmiiksi. Eli nämä äh, tulokset tulevat tuonne tiede- ja tutkimus.fi-portaalilleen tutkimustietovarannon verkkopalveluun. Niin äh, tämän päivän aikana ja organisaatioiden tiedot, itse asiassa kävi tuossa ennen tätä tilaisuutta katsomassa, niin ne näkyvät siellä jo. Eli jokaiselle tutkimusorganisaatiolle, joka on tuohon kyselyyn vastannut, niin äh, kun menee se tiede- ja tutkimus perus, tai avaa sen, klikkaa sitä organisaation laatikkoa auki, saa sen organisaation listan, niin sieltä kun menee sen oman, tai mikä hyvänsä organisaatio, mistä on kiinnostunut kohdalle, niin sieltä heti ensimmäiseen näkymään sitten aukeaa se valinta, mistä pystyy sen avoimen tieteen ja tutkimuksen saamaan auki. Ja sitten äh, nämä yleiset koko seurantaan koskevat tutkimukset niin kun mennään on etusivulle, niin se on yhä navigaattori, ja innovaatiopolitiikka, niin sitä kun laajentaa, niin sit saa näkyviin tämän avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta, ja koska ne ovat ahkosjärjestyksessä, Tiinanen niin se on heti se ensimmäinen, mikä siitä näkyy. Ja Täällä näistä organisaatioista, niin Tämä perusvisualisointi on ihan tällainen kylväs kuvaaja, jossa sitten on myös mahdollisuus vaihtaa näihin kahteen muukon kuvaajatyyppiin, mikä täällä on toteutettu. Ja sitten täällä näkyy, että tässä nyt esimerkiksi ammattikorkeakouluja. Täältä ei saa, koska nämä on erilaisia sektoreita erilaisia toimijoita, niin sellaista poontia, missä näkyy nämä kaikki sektorit yhdessä, niin sellaista ei ole toteutettu, ja nämä tuloksia pystyy tarkastelemaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tasolla. Ja tuossa vasemmassa yläkulmassa näkyy toi, tämän kyseisen sektorin alueen tieteen ja tutkimuksen taso, joka ammattikorkeakouluilla on, tämä viisi, ja sit, sitä pystyy filtteröimään, että jos Olette tuttuja PVPin kanssa, niin täällä on erilaisia näitä näkymiä suorittamismahdollisuuksia. että pystyy valitsemaan esimerkiksi, että haluaa katsoa vaikka vain näitä edistämisen tavoista vaikka pelkästään palveluita. Ja sitten koska siellä oli tuo avoimen oppimisen määrälliset indikaattorit, niin siinä vaikutti tuo organisaatio, opetustutkimus ja TKHI-henkilöstön määrä, niin täällä on myös tänne koonmukainen mukainen suodatus. koska olen perjantaina auttanut, niin tässä on näkynyt vielä meille testausta varten organisaatio organisaatiokohta, niin tätä ei siinä nyt julkaistavassa sivulla, sitä ei enää ole. Ja tässä kun puhuttiin näistä äh, puheenvuoroista, näistä edistämisen tavoista, niin tässäkin näkyy, vaikka esimerkiksi julkaisemisessa, niin ohjavat dokumentit ovat tasolla viisi, palvelut ovat tasolla viisi, niin sitten tässä on just tämä, että noista tuotoksista ammattikorkeakouluille on tosiaan tullut vaan tämä kolme, että tällä se, se on mennyt noin. Ja sitten sama avoin, avoin oppiminen, niin sielläkin ohjaavat dokumentit ovat Parhaalla tasolla sit palvelut hieman hieman tuotokset. Eli tässähän seurattiin tuotoksina avoimen oppimisen kirjastoon tallennettuja oppimateriaaleja. Ja se oli itse asiassa ne jossa sai lisäpisteitä. Niin uh, tämä on sitten ollut kuitenkin alhaisemalla tasolla. Tämä on samantyyppinen kaikilla sektoreilla että dokumentit ovat yleisesti parhaalla tasolla, palvelut sitten toiset parhaalla ja sitten nämä tuotokset vielä ä, alhaisimmalla tasolla. Eli jos esimerkiksi seurantamallia halutaan säätää sillä tavalla, että jatkossa nämä tuotokset saavat ä, isomman painoarvon ja sitten esimerkiksi meillähän, kun tätä seurantaa seolanta, tehtiin, niin esimerkiksi oppii noin, noin opinnäyteitähän ei vielä ollut linjattu, eli niistähän ne ei pystytty vielä tekemään indikaattoria. Eli sehän tulee esimerkiksi tuotospuolella myös vaikuttamaan, että ne opin, opinnäytteet tulevat sitten mukaan. Ja myöskään monografiosta ei ollut vielä linjausta, eli sitäkin sitten. Eli nämä indikaattorit elää ihan myös senkin mukaan, miten tämä linjauskokonaisuus lopullisesti valmistuu. Sitten täällä on sit yksinkertainen suoritusindikaattorin visualisointi, että jos joku sit tämän tyyppinen voi olla jossain, jossain omalle organisaatiolle esitettävässä visualisoinnissa ehkä sitten helpompi, selkeämpi. Sitten täällä on vielä tällainen tutka-kaavio, ja tässäkin just näkyy, miten ohjaavat dokumentit ovat. Parhaiten kehittyneet palvelut ja tuotokset on tuolla niin vielä vähiten kehittynyt. Et täällä on näitä toteutettu tosiaan kolme vaihtoehtoa, miten tätä dataa voi tarkastella ihan sen oman käyttötarvoitukseen siitä lähtien. Sitten täällä on uh, jokaisesta kysymyksestä niin nähdään tuo kysymys on omalla kokonaisuutenaan, ja pystyy, ja tässä on itse asiassa kaikki sektorit kyllä yhdessä, yhtenä vaihtoehtona. Eli, eli siinä sitten nähdään, että, ja prosentuaalisesti, että kuinka moni organisaatio on mikäkin vaihtoehdon valinnut, ja täällä on sitten myös näitä ei ihan samalla tavalla kuin tuossa asteet ja tasot visualisoinnissa. Ja sitten tässä avoimesta julkaisemisesta, niin tässä on tuotu tänne avoimen tieteen ja tutkimuksen alle dataa, joka ei ole osa seurantaa. Eli koska tätä avointa julkaisemista on kehitetty jo pidemmän aikaa, niin siitä on varannossa saatavilla jo ihan hyviä mielenkiintoisia aikasarjoja. Ja tässä on sit haluttu käyttäjille tuoda enemmän tietoa kuin vaan, seuranta olisi tarvinnut. Tämä pystyy suojattamaan, tää pystyy kyllä saamaan ulos myös ihan täsmälleen ne, siis ne indikaattorit, mitä käytettiin seurannassa noiden valintojen avulla. Mutta sitten on tosiaan, kun tässä on tämä aikasarja mahdollisuus ja sitten pystyy todella monella tavalla filteröimään tätä tietoa. Niin tää saa organisaatio omiin käyttötarkoituksiinsa hyvin, hyvin monella tavalla halutessaan tätä tietoa. Tietysti näyttää hieman monimutkaisemmalta, mutta tosiaan, että saadaan ihan tieteen aloittain ja sitten ja organisaatioittain ja tosi, tosi monella tavalla. Et, ja sitten saadaan paitsi niinku lukumäärää, niin sit myös osuutta. Tämä on vielä siinä, että tässä on tämä viikograafi, sitten on yhdeltä vuodelta, saa toisen kylväs. Näkymän, ja sitten sen saavien taulukkona, missä on ihan ne julkaisumäärät. Ja sitten tosiaan tämä on, niin aluksi jo mainitsinkin, niin tämä näytti ollen jo tuossa aamulla toteutettuna siellä ihan julkisessa portaalissa, niin ää, tässä on myös tuo graafi tuossa vasemmassa yläkulmassa, niin se on myös tällaista seulanan ulkopuolista dataa, mutta on on ystävät, että siinä näkyy tuo kehitys pidemmältä ajalta, niin se on kuitenkin tuotu käyttäjille tähänkin näkymään. Ja sitten täällä on tuo organisaation äh, oma taso, sitten näkyy se vertailu tai sektorin äh, taso. Sitten pääsee tarkastelemaan äh, organisaation jokaiseen kysymykseen, antamaan vastausta. Ja sitten tuossa on tuo, äh, osa-alueet, niin sitä voi sitten vielä tarkastella noiden edistämisen tapojen tasolla, eli voi sitten valita sieltä vain noin osa-alueet. Ja sitten Powerbackissahan on tietysti mahdollista äh, valita myös niin että valitsee niistä yhteenlaskettuna, mutta se ei ehkä tässä ole kauhean, että se on mahdollista, mutta ei ehkä aina kauhean järkevää tulosta Ja, ja sitten tosiaan tuo ylös kuvio, niin näyttää sen. Äh, organisaation avoimuuden asteen verrattuna sitten siihen sen sektorin avoimuuden asteeseen. Oliko näistä visualisoinneista tullut chattiin mitään kysymyksiä? Jokun kommentteja ja kysymyksiä. Joo. Tota, edellisen, edellisen vielä. Tarvitsee varmasti löytää kielessä, mikä on vaikuttavuus paikallisesta kansainvälisestä syntyy OECDn kasvun myötä. Sitten on kysymys, että mistä pääsemme katsomaan hyvien listaa, jotka ovat palveluita myös pisteisiin. Joo, no, eli uh, hyvien käytäntöjen, mä ensin ihan alussa sanoin, että ne hyvät käytäntö, mitä kerättiin, niin niistä, mitä on kerätty jo ennen tätä seurantaa niin ne kaikki hyvät käytännöt tulee tämän vuoden aikana ihan omana tietokantana, jossa pystyy sitten niitä tosiaan hakemaan ja filtteröimään ja tutkimaan monelta eri kannalta. Ja ne ovat antaneet ihan sen seurantamallin mukaiset pisteet, eli en nyt muistaakseni jokaisesta tällaisessa hyvästä käytännöstä. Siis tietenkin niitä piti olla eri, sektora, eri niin kuin alueen hyviä käytäntöjä, mutta kaksi lisäpisteitä tuli niistä, että kyllä ne ovat huomioitu. Mutta niitä että tosiaan, kun se toteutetaan niin raportointina sitten toivottavasti käyttäjien hyödyllisimmässä muodossa, että niitä pystyy tarkastelemaan, että sille tulee ihan kaikki se tieto, mitä vastaaja on vastannut ja sitten sinne tulee tosiaan vielä nämä haku- ja filterointimahdollisuudet, niin toivotaan, että se on sitten, vaikka ne ei nyt, nyt ole heti käytettävissä, että se on sitten Tulee käytettäväksi niin sitä mahdollisimman hyödyllinen. Ja niitä saa sinne, että se kyselyhän on edelleen auki, ja niitä saa sinne käydä tallentamassa uusiakin. Ja regi julkaistaan sitten, että tämä todellakaan toivottavasti tähän pääta osin päätausin Joo. Sitten on myös kommentti, että tärkeää vaan on myös miettiä arvioinnin muutosta kysymyyttä eri eri arviointikohdissa. Ja lisäksi on kysymys, Infoinen alue että mikä infrastruktuurin koronavuuden näkökulma tulee olemaan, se on saanut Se on varmasti asia, jota täytyy tässä keväällä indikaattorikehityksessä miettiä, koska sehän on uusi ja kehittyvä alue. Ja, ja tulee kyllä, että minulla on, on tässä vielä yksi kalvo tästä jatkokehityksestä, eli tuo edelleen kysymys ehkä toimi jopa siihen aasinsiltaan, eli näitä 2024 seurantaa se valmistelu on käynnissä. Ja mallin mukaisesti, siihen tulee uusina indikaattoreina, selvitetään toimintakulttuurin ja aineistojen määrällisiä indikaattoreita, ja sitten yhteistyön indikaattoreita, ei ollut sen tässä 2024 mukana vielä ollenkaan, ja näissä nyt Tällä hetkellä työn alla on, että selvitetään mitä määrällisiä indikaattoreita, joita ei ollut tässä seurannassa vielä mukana. Että mitä niitä on nyt jo saatavilla, että jos mainittiinkin esimerkiksi nämä tiedot tutkimustietovarastossa, varannossa. Että näitä kysytään sekä CSC että sitten toki myös muilta toimijoilta, varsinkin kansainvälisesti, että mitä siellä on, on mahdollisesti hyödynnettävää. Ja sitten samalla kartoitetaan kansainvälisestä seurantakehitystä, eli mitä tiedetään jo, että on tulossa tässä lähiaikoina, ja sitten, että mitä tiedetään, että suunnitellaan tulevaksi. Ja alkuvuodessa 2023 on meidän asiantuntijayhteisölle avoimia työpajoja, et niistä tehdään jo tätä suunnitelmaa, että mitä, mitä työpajoja olisi. Milloin hieman, että pystyttäisiin jopa, niin kuin, ei vielä kutsutasolla, mutta näitä päivämääräehdotuksia alkaa jo haarupoimaan mm. ja sitten tässä on, et, täs on, että seurantama oli 2024, niin avoimetieteen tutkimuksen ohjausryhmä vahvistaa sen keväällä 2024 ja 2023 tietysti. Tämä on muutos, minulla no on olen pahoillani, niin. että et näin olisi tarkoitus sitten tätä seuraavaa seurantaa valmistellaan. Onko, onko tähän tullut jotain kommenttia? Jos ei ole enempää kysymyksiä, niin paloittele tästä teknisestä ohjelmasta tämän uh, tilaisuuden aikana. Kiitän meidän puhujiamme ja toivon, että kaikki osallistujat ja jaksavat myös seuraavalla seurantakierroksella osallistua, seurataan, koska silloinkin toteutetaan kyselyä, koska tänä vuonna uskon, että kansainvälisesti me saadaan kyllä painavaa ja huomiota myös näillä meidän erittäin korkeilla vastausprosenteilla, niin toivotaan, että myös 2024 seuranta innostaisi vastaajia yhtä paljon kuin tänä vuonna. Kiitoksia kaikille.